הפעם נדון בשאלות מעניינות, הקשורות לאלגברה. אחת השאלות המעניינות هي, וזאת שאלה שחוזרת הרבה אצל תלמידים שמתחילים ללמוד אלגברה, למה מתחילים להשתמש באותיות? למה אי אפשר להשתמש רק במספרים? כלומר, למה יש לנו את כל ה-x וה-y וה-z וה-a וה-b וה-c שמתחילים ללמוד אלגברה? זה מעניין. לכם על זה רגע. ובכן, כיצד הייתם עונים על השאלה, למה צריך אותיות באלגברה? ובכן, למה אותיות? שתי דרכים עולות בדעתי לחשוב על זה. אחת היא, אם יש לך נעלם, אם לכתוב x 3 הם 10, אנחנו כותבים כך כי לא ידוע לנו מהו x, הוא בפירוש נעלם, ונרצה למצוא את הפתרון איכשהו. אך לא חייב להיות ה-aute x, אפשר היה לכתוב רווח ועוד 3 הם 10. אפשר גם היה לכתוב סימן שאלה ועוד 3M10. כלומר, זה באמת לא חייבת להיות אות, אך זה חייב להיות סימן כלשהו סמל, זה יכול להיות אפילו להיות סמיילי ועוד 3 שווים 10, אך עד שנמצא התשובה צריך סימן או סמל שמייצג את המספר הזה. אפשר לפתור את המשוואה ולמצוא מה הסימן. אך, לו ידענו את זה מראש, זה לא היה נעלם, זה לא היה משהו שאיננו יודעים. ובכן, זאת סיבה אחת, למה משתמשים באותיות ולמה רק מספרים לא יעזרו. הדבר השני הוא, כשאתה מתאר יחסים בין מספרים, כדי שאוכל לעשות משהו כמו, אה, אוכל לומר, בכל פעם שתיתן לי 3, אתן לך 4, ואומר, אם לי 5, לך 6, ואוכל כך להמשיך לעולמים. אם תיתן לי 7.1, אתן לך 8.1. אני יכול להמשיך את הרשימה לעד. תן לי כל מספר ואוכל לומר לך מה תקבל ממני. אך ברור שיגמ... שיגמר לי המקום והזמן. ואפשר לתאר את היחסים האלה בצורה הרבה יותר אלגנטית ויפה, באמצעות אותיות. למשל, את מה שאתה נותן לי נכנה X ומה שיתקבל יקרה Y. וכך אוכל לומר, ראה, כל מה שתיתן לי, הוסיף עליו אחת, וזה מה שאחזיר לך. עכשיו, המשוואה המאוד פשוטה הזאת מתארת אינסוף אפשרויות בין X ו-Y. או אינסוף התאמות של Y מול כל X. וכל אחד יכול לראות שלכל X שתיתן לי, תן לי 3, הוסיף אחת ואחזיר לך 4. תן לי שבע נקודה אחת, תוסיף לזה אחת ואחזיר לך נקודה אחת. אין יותר נוחה ויפה לתאר את זאת אלא בסימנים. ושוב, לא חייבים להשתמש ב-X או Y. אלו הסכמות או קביעות היסטוריות, כך נבנתה מתמטיקה. יכולתי להגדיר את מה שאתה נותן ככוכב ומה שאני מחזיר כ -Smiley. גם זאת דרך לגיטימית אפשרית לתיאור. כלומר, אותי אותן רק סמל, סימן ולא יותר.